Det finns bra böcker, det finns en bok för alla, det finns alltid något man kan läsa. Alltså, äh, bibliotekarierna kan ju alltid hjälpa en, så ähm, de kan ju vara äh, mycket till hjälp om de är sådär, vad gillar du att läsa sådant. Det är viktigt att äh, tänka på vad man gillar att göra på fritiden. När och... jag skulle fråga att vad den tycker om, att inte bara så här bokmässigt utan helt så här vanligt, att tycker den om djur, tycker den om äh, att vara med kompisar och så här, och så ska jag kanske därifrån utgå och kanske hitta en bok till Men om man då inte alls gillar att läsa så uh, kan man också uh, heter det, försöka tänka sig att vad gillar man för filmer? Det är jätte liksom, svårt att på något sätt försöka få en människa att tycka att något är bra. Jag skulle bara kanske att den inte själv måste gå någonstans och göra något. Kanske man själv skulle komma med den och kanske kolla, välja liksom, visa lite böcker som man själv är intresserad av. Men sen skulle jag också tänka att om du har läst någon bok förut som du har tyckt som är helt okej. Okay, så du kanske inte ska fortsätta att leta med den genren. För jag känner människor som har trott att de gillar en viss genre. Men sen har de till exempel prövat spänning som de inte alls har trott att de skulle gilla. Och så har de älskat det och så har de börjat läsa. Jag skulle säga att kom, nu går vi till biblioteket och så försöker vi hitta en bok tills vi hittar den det är Alex Dogboy av Monica Sack och jag tycker att den var väldigt bra skriven och bra framför en bok som heter åtta saker du aldrig skulle våga och som är skriven av Eva Sissso äh, och Moa Eriksen Sandberg det är en ganska romantisk roman och det är så där att om man äh, det finns en liksom som heter Sanningen Konka. Om man gillar att liksom göra det. Sanning honka. Alltså fråga frågor och tala så här mycket drama med sina kompisar, då är det här en bra bok för just dig. Uh, Maresi är skriven av Maria Turchanino. Det var jättelett att leva sig in i den. Och, ja, det var jättebra bra, det var lätt att komma in i. Och, men ändå Men no, Det här är en jätte en blandning av massa olika genrer. Det är actionpackar som det står här på baksidan. Till exempel det är äh, romans, det är, det är en roman ju för den är tjock. Den är fantasy, det är dystopi. Det, det passar för människor som tycker om olika typer av det också. Liksom överraskningar och det är inte bara samma hela tiden. Jo, det är ju en klassiker. Den är skriven av Melina Marchetta. Och det är alltså... Äh, No, den är jätteintressant, det är om en annan miljö i Australien. Den kan vara svår att förstå i början, men man ska nog fortsätta läsa ändå, för den, den är på riktigt värd att läsa. Jag har med mig en bok som heter Små eldar överallt, av Celeste Jung. Mm. Jag skulle säga att den är ganska tung att läsa, det är ganska jobbigt jobbiga teman och ganska mycket man kan fundera på långt efter och under tiden man läser. Så det är inte nödvändigtvis någonting man måste läsa hela i sträck utan jag tycker att det är ganska bra att stanna upp ofta när man läser och fundera att hur tror jag att det kan fortsätta, vad tycker jag i den här situationen, hur tycker jag, att, vad är rätt, vem sida står jag på, för att här är det inte heller helt tydligt vilken sida man står på.